Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin ja aurinkoenergia-osioon. Tässä tarkastellaan eri kennoteknologioita, joita meillä on käytettävissä aurinkosähkön tuotantoon. Lähdetään liikkeelle tuolta Kaapion alkupäästä, eli näistä tavainomaisimmista ratkaisuista, mitä kennoteknologioissa nykypäivänä käytetään ja on viime vuodet käytetty. Eli piipohjaiset kennot. Eli käytännössä puhutaan silloin yksikiteisistä sekä monikiteisistä kennoista. Eli niillähän oli selkeä visuaalinen ero. Eli tuossa monikiteisessä piissä on nimensä mukaisesti useita pieniä kiteitä ja ne on silmin nähtävissä tuommoisena mosaikkimaisena kuviointina siinä kennon pinnassa. Ja sitten taas yksikiteinen piini. Se on hyvinkin tuollaisen tasaisen värinen. Eli piihän on lähes rajoittamaton raaka lähde, eli se on hyvin yleinen raaka-aine tuolla maaperässä, mutta sen erottaminen ja puhdistaminen on sitten työlästä ja kallista. Eli siinä sen raaka-aineen puhtaus on merkittävä tekijä, koska liialliset epäpuhtaudet laskee sen lopullisen kennon hyötysuhdetta. Ja näillä on sitten suurin markkinaosuus eli tällä kiteisellä paneelilla. Se markkinasuus on 75 prosentin luokkaa. Se on hyvin stabiili, mikä sitten antaa näille kennoille pitkään käyttöjän. Ja sitten niillä päästään kohtalaisen korkeaan hyötysuhteeseen kaupallisissakin sovelluksissa eli 5-20 prosenttiin noin keskimäärin on sitten näiden kennojen hyötysuhteet. Laboratorio-olosuhteissa niin yksikiteisellä piikennolla on päästy 25,6 prosentin hyötysuhteeseen ja monikiteisellä 21,3 prosentin hyötysuhteeseen. tässä täytyy muistaa se, että nämä hyötysuhteet alenevat, kun ympäristön lämpötila nousee yli 25 asteen. Ja näillä sitten hintakehityskin on ollut kuluttajan näkökulmasta positiivinen, eli hinnat ovat halventuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Jos mietitään näiden yksi ja monikiteisten piikennöjen valmistusprosessia, niin niissäkin on sitten hieman eroja, jotka selittää sitten sitä väriä ja muotoa. Eli yksikiteisessä piikennon valmistuksessa siihen sulaan piihin kastetaan kide ja sitä kidettä nostetaan hitaasti, jolloin tämä sulapii kiteytyy siihen niin sanottuun siemen kiteeseen. Ja tällä prosessilla siitä saadaan harkko tai tanko korkealaatuista, puhdasta tai doopattua viita. Se pyöreä muoto tulee siitä, että kun sitä kidettä nostetaan, niin sitä samalla pyöritetään hiljaa, jotta se kiteytyminen olisi mahdollisimman tasaista. Ja vastaavasti taas sitten monikiteisessä piissä sitten valmistus tapahtuu niin että raakaaine piitä sulatetaan astiassa ja noin 1500 asteen lämpötilassa. Ja raaka aineeksi käy myös sitten näiden levyjen leikkausprosessista jäävät jäämät. Sen jälkeen astiaa ja piitä jäähdytetään hiljalleen pinnalta alkaen ja se pii kiinteytyy ja muodostaa niitä kiteitä, jotka siinä sitten on havaittavissa. Ja sitten kemiallisilla ja termodynaamisilla prosesseilla pyritään ohjaamaan ne epäpuhtaudet sinne reunoille ja sitten samalla vaikuttamaan siihen kiteiden kokoon. Eli mitä suurempia ne yksittäiset kiteet on, niin sitä paremmin se materiaali soveltuu käytettäväksi sitten näiden aurinkopaneeleiden raaka-aineena. Ja sitten sen jälkeen, kun meillä on tämä harkko, harkkomateriaalia niin siitä sitten leikataan. Eli esimerkiksi tuossa yksikiteisempiin kohdalla siitä valmiista tangosta leikataan kiekkoja, jotka on 100-300 milliä ja paksuus 150-300 mikrometriä, eli ne on todella ohuita. Ja näissä se valmistus on tarkkaa ja prosessi on suhteellisen hidas, joka vaatii paljon energiaa, jolloin sitten se selittää näiden yksikiteisten piikennojen kalliimman hinnan noihin monikiteisiin verrattuna. Ja sitten kun se on pyöreä se harkko ja yleensä paneelit on nelikulmasia, niin se aiheuttaa sitten oman haasteensa niiden sovittamiselle siihen paneeliin. Eli sinne joko jätetään tyhjää, joka sitten laskee sitä hyötysuhdetta, kun siellä on hyödyntämätöntä pinta-alaa. Tai sitten voidaan siitä pyöreästä levystä leikata nelikulmasia kennoja, mikä sitten taas lisää sitä materiaalihäviötä. Ja sitten taas tuossa monikitehtävässä piissä niin saadaan tuommoisia nelikulmasia harkkoja, jolloin saadaan se kennon nelikulmanen muoto. Ja se sopii sitten paremmin siihen paneelimuotoon. Ja sitä myöten tulee vähemmän hukkaa ja sitten prosessista johtuen myös valmistuskustannukset ovat matalammat. Mutta siinä sitten taas se kiteiden hajanaisuus huonontaa sitä materiaalien ominaisuuksia ja hyötysuhdetta. Eli siinä tulee sitten ero siihen hyötysuhteeseen, että minkä takia tuo yksikiteinen pi on parempi. Tarkastellaan, miten kennosta päästään moduulitasolle. Ensiksi meillä on suuri pi valuharkko josta tehdään pienempiä harkkoja jotka sitten leikataan piin kiekoiksi. Sitten me tarvitaan se p-rajakerros, jotta saadaan se valosähköinen ilmiö toimimaan, niin se tehdään fosforidiffuusiolla korkeassa lämpötilassa. Sen jälkeen lisätään metalliset johteet molemmille pinnoille nämä johteet sisältävät usein hopeaa, hopean hyvien aineominaisuuksien. Vuoksi. Koska kennojen materiaali on suhteellisen haurasta ja herkkää ja alttiina luonnonolosuhteille, niin ne täytyy paneelissa sitten suojata kapseloimalla ilmatiiviisti lasi- tai muovilevyjen väliin. Ja sillä ilmatiiveydellä suojataan näitä materiaaleja myös hapettumiselta ja epäpuhtauksilta. Ja sitten siihen kennon etupinnalle voidaan suihkuttaa se heijastumista vähentävä kerros, jolloin sitten saadaan pienennettyä sitä pinnan taitekerrointa ja estettyä sitä pois heijastusta siitä paneelin pinnalta. Sen jälkeen halutusta tehosta riippuen kootaan paneeli, johon tulee sitten X-määrä näitä kennoja. Eli meillä on yksi kenno ja kennoista muodostuu moduuli ja moduuleista muodostuu sitten tämä aurinkopaneelirivistö. Nyt siirrytään tarkastelemaan ohutkalvokennoja. Perinteisistä piikennoista siirrytään sitten ohutkalvoteknologiaan, jossa tulee sitten vastaan uusia raaka-aineyhdistelmiä. Eli meillä on siellä amorfinen pii, mikrokiteinen pii, kupari, indium, kallium tiselenidi ja sen lisäksi vielä cadmium telluridi. Eli ohutkalvoisissa kennoissa hyötysuhteet on toistaiseksi ollut perinteisiä piikennoja matalampia, mutta niissä on, on olemassa suurta kehityspotentiaalia ja sekä niiden euroa per wattihinta on alhaisempi ja ne on myös materiaalitehokkaita. Ohutkalvoteknologiassa käytettävä pii on useimmiten amorfista piitä tai mikrokiteistä piitä. Ja amorfinen pii absorboi auringon säteilyä 40 kertaa tehokkaammin kuin kiteinen pii. Ja koska sen ohutkalvokennon paksuus on vain yhdestä 3 mikrometriä, niin se tarkoittaa, että valmistuksessa tarvitaan vähemmän piitä, ja koska se valmistustapa on yksinkertaisempi. Se tarkoittaa halvempia tuotantokustannuksia ja sitä myötä sitten mahdollisesti halvempia hintoja kuluttajalle. Sen lisäksi nämä hyödyntää paremmin sitä auringon säteilyn spektriä. Se mikä näissä on haasteena, niin hyötysuhde laskee materiaalin heikentyessä melko voimakkaasti. Hyötysuhdetta on pyritty parantamaan niin, että käytetään useampia kerroksia ja PN-liitoksia. Tandemkennoissa, joissa jossa on amorfista ja kiteistä piitä, niin laboratoriolosuhteissa on saatu hyötysuhteeksi 11-13 prosenttia ja kaupallisissa sovelluksissa 10 prosentin luokkaa. Ja sitten näissä muissa amorfiseen piihin perustuvissa kennoteknologioissa, niin hyötysuhde on siellä 6 ja 10 prosentin välillä. Eli aika merkittävästi jäädään näissä kaupallisten sovellusten osalta verrattuna noihin perinteisiin yksikide ja monikide paneeleihin. Toki näillä sitten taas on muita, muita hyviä ominaisuuksia, eli taipuisa muoto avaa useita sovelluskäyttökohteita. Aurinkokennoissa voidaan käyttää myös useita muita materiaaleja. Ja näiden ominjoisuuksia voidaan säädellä tarkasti niiden setemen komponenttien mukaan. Eli yksi tällainen kennotyyppi on CIGS-kenno, jossa kirjaimet tulee siinä käytetyssä materiaaleissa, eli siellä on kuparia, indiumia, galliumia ja seleeniä. Näillä on etuna se, että näitä voidaan kasvattaa useille eri alustoille, esimerkiksi ruostumaton teräs tai muovi. Ne valmistetaan pääsääntöisesti höyrystämällä tyhjiössä. Siksi ne on taipuvia ja niillä on suhteellisen korkeat hyötysuhteet. Eli kaupallisilla ne on keskimäärin olleet tuossa 10-13 prosentin luokkaa ja nykypäivänä on valmistaja, jotka ilmoittaa, että hyötysuhteet on siellä jo 16 prosentin tienoilla. Eli hätyytellään jo hyvinkin monikiteistä piitä. Ja laboratoriokennoilla on päästy jo 19-24 prosenttiin. Ja siellä onkin sitten jo monikiteinen pii ohitettu marraskuussa 2013 hyötysuhteen osalta. Eli se, mikä näissä avaa mahdollisuuksia, on tämä käyttöpotentiaali. Eli ei tarvita välttämättä kiinteitä telineitä tai muita rakenteita, johon nämä asennetaan, vaan se voidaan sitten integroida olemassa olevaan rakenteeseen, esimerkiksi peltikattoon. Eli tässä on kotimaisen viirte Solarin tuote, eli asennetaan peltikattoon tällaista aurinkokattoa, jolloin sitten Saadaan siitä katosta energiaa tuottava elementti. Meillä on myös kadmiumtelluridikennoja, joissa nämä kennot kasvatetaan lasin päälle hieman yli 400 asteen lämpötilassa. Ja tuossa tuon yläpinnan tulee olla läpinäkyvää ja päästää mahdollisimman hyvin se auringon säteily läpi, jotta voidaan sitten maksimoida se auringonsäteilyn hyödyntäminen. Näillä on päästy ihan kohtuullisen hyvin hyötysuhteisiin noin 13-15 prosentin luokkaa. Se mikä tässä on hieman haasteena, niin on se, että tuo kadmium on materiaalina erittäin myrkyllistä, joka sitten pitää erityisesti huomioida siinä kennojen kierrätyksessä sitten. Elinkaari tulee tiensä päähän. Ja kadmium on sitten korvattu vaihtoehtoisilla materiaaleilla ja on saatu ihan hyviä tuloksia myös niillä. Jos mietitään ympäristönäkökulmasta, niin nämä kadmium-telluriidikennot on kaikkein ympäristöystävällisiä siinä mielessä, että niillä on pienin hiilijalanjälki pieni vedenkulutus valmistuksessa ja lyhin energian takaisinmaksuaika, kun tarkastellaan kaikkia näitä teknologioita, mitä aurinkoenergian hyödyntämisessä voidaan käyttää. Viimeisessä ryhmässä meillä on herkistetyt kennoteknologiat, Alkuaineista yhdistetyt 3-5-ryhmän puolijohteet ja myös keskittävät teknologiat kuuluvat tänne viimeiseen osioon. Eli väriainekennot, käytetään myös nimitystä Kretsel-kennot. On suhteellisen uusi asia. Eli kennojen kestävyydestä ja järjestelmien käyttäjästä erilaisissa sääolosuhteissa ei tiedetä vielä niin paljon. Mutta näissäkin on etuna se, että voidaan asentaa paikkaa pystysuorille seinille ja saadaan myös sitten arkkitehtonista ilmettä rakennukseen. Ja näissä myös varjossa olevat kennotkin ykenevät sähkön tuotantoon. Eli näissä kennoissa väriaine molekyylit varautuu valon vaikutuksesta ja elektroni siirtyy titaanioksidiin, jossa tapahtuu tämä varauksen kuljettaminen. Ja alkutila palautuu elektrolyytin luovuuttaessa Sille elektronin. Ja se mikä näissä on hyvää, niin nämä väriaineet kykenevät absorboimaan laajan spektrin, mikä sitten taas vaikuttaa positiivisesti hyötysuhteeseen. Ja laboratorioolosuhteissa hyötysuhteet on siinä yhdeksän ja hieman vajaan 12 prosentin luokkaa. Eli ollaan siellä teollisen tuotannon rajalla. Ja näitä voidaan kasvattaa eri alustoille, esimerkiksi lasi ja teräs, ja niiden ulkonäköä saadaan muokattua laajalla skaalalla. Ja prosessi itsessään on halvempi kuin mitä piipohjaisilla ja nämä käytetyt materiaalit eivät ole myrkyllisiä. Ja myöskään näihin lämpötila ei vaikuta negatiivisesti eli nimenomaan tämä lämpötilan kasvu, mikä sitten näillä piipohjaisilla paneeleilla heikkeni, vaan hyötysuhde paranee hieman lämpötilan kasvaessa. Lisäksi meillä on 3-5-ryhmän yhdistelmäpuolijohdekennoja, joissa sitten rakenne on sellainen, missä on useampi PN-liitos ja siinä käytetään erityyppisiä puolijohteita. Näillä on päästy hyvinkin korkeisiin hyötysuhteisiin, jopa yli 30 prosentin ja ennätys 44,7 prosenttia neljän liitoksen avulla. Se mikä näissä on ongelmallista on se, että nämä on erittäin kalliita valmistaa johtuen kalliista materiaaleista, joita näissä käytetään. Ja senpä vuoksi pääsääntöisesti käytetään sovelluksissa, jossa raha ei ole ratkaisevin tekijä. Eli esimerkiksi Avaruussatelliitit, joissa taas korkea hyötysuhde suhteessa kennon painoon ja kokoon on ratkaiseva tekijä. Tai sitten näissä aurinkopaneeleissa, joissa kustannukset saadaan laskemaan. Eli käytännössä tuo maanpäällinen käyttö on nimenomaan näissä keskittävissä PV-teknologioissa. Jos on sitten tätä varsinaista kennoa, ei määrällisesti tarvita niin paljon. Lopuksi tarkastellaan hieman kennojen maksimihöytyssuhteita ja kennojen kehitystä, jota tässä vuosien saatossa on tapahtunut. Eli kuvassa näkyvässä taulukossa on eri kennojen maksimihöytyssuhteita. Ilmoitettu niin, että harmaalla näkyy teoreettinen maksimi, oranssilla parhaan tutkimuskennon saavuttava hyötysuhde laboratorio-olosuhteissa, ja keltaisella sitten näkyy se tyypillinen tuotantopaneeli, jota sitten markkinoiltakin pitäisi löytyä. Ja tämä taulukko on muutaman vuoden takaa, joten kehitystä on varmasti tapahtunut. Mutta saatte kuitenkin jonkunnäköisen käsityksen siitä, missä eri teknologioiden kohdalla mennään ja paljonko on tyypillisestä tuotantopanelista matkaa sinne teoreettiseen maksimiin. Eli laboratorio-olosuhteissahan hyvin usein testataan kennosta. Eli testattavat kennot ovat hyvin pienikokoisia pinta-alaltaan, eli sen takia niissä päästään välillä huomattavasti suurempiin hyötysuhteisiin kuin mitä käytännössä, ja luonnollisesti sitten tietenkin siellä ei ole haitallisia ulosuhteita, mitkä tähän tuotantoon vaikuttaisivat, niin hyötysuhde on sitäkin myötä parempi. Mutta lähtökohtaisesti kaikilla teknologioilla on vielä hyvinkin paljon matkaa tyypillisen tuotantopaneelin ja teoreettisen tämänhetkisen maksimin kiinnikurumisessa, jolloin tietenkin taas aurinkoenergiasta tulee entistä houkutteleva vaihtoehto, mitä lähemmäs tuota teoreettista maksimihyötysuhdetta päästään. Viimeisessä kuvaajassa näkyy parhaat hyötysuhteet näille Laboratoriooloissa, oloissa koita tutkimuskäytössä oleville kennoteknologioille. Eli siellä vuodesta 1975 asti on jo dataa teknologioiden kehityksestä. Ja luonnollisesti aikean silloin tällöin on tullut uusia teknologioita, joita on lähdetty kehittämään. Ja uusiutuvan energian nousu tässä 2000-luvulla on luonnollisesti johtanut siihen, että myös aurinkoenergia-alalta löytyy uusia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää aurinkosähkön tuottamisessa. Ja se on myös positiivisesti vaikuttanut näiden vanhempien kennoteknologioiden hyötysuhteiden kasvamiseen. Ja toivottavaa toki on, että kasvu näiden teknologioiden osalta jatkuu myös tulevaisuudessa ja tulee meidän hyödynnettäväksi näissä aurinkosähkösovelluksissa.